کہ اب لوگ زیادہ جاگے ہیں زیاد کو تو کہ اب یہ ایک سپورٹ بھی موجود تھی نا ہائر مڈل کلاس کی منڈی منڈیوں کی آڑتیوں کی دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں آ, انہیں تو بھی کہا جا رہا ہے جو ان کا مذہبی پس منظر ہے ان کا مذہبی آ, آ, حوالے سے جو ان کی شخصیت ہے آ, اس, اس کے تناظر میں تو پٹو صاحب کہنے لگے کہ ان کو تھوڑا اقدار دے گی اگر فوج آئے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان سینئر ترجیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کے ساتھ آج ہمارا ایشو ہے سیاست میں پیسے کا عمل دخل کیسے کام ہو سکتا ہے اسے مافیاز کے کنٹرول سے مافیاز کی طرف سے جو یارغمال بنا لیا گیا ہے حکومت جو تھی بہت بد قسمتی سے ٹوٹ گیا اور ان اسمبلیوں کے رزلٹ کو نہ مانا گیا تو یہ بہت بڑی بڑی بات تھی حالانکہ مجیب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کو اقتدار دے دیا جاتا اور ایک قابل قبولے سے بن جاتا اسمبلی میٹ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ نوبت نہ آتی لیکن یہ ہے کہ ستر کے الیکشن کے بعد پھر کوئی ماشاء ضیاء کا لگا تو ماشاء نے تو پھر یہ ہے کہ گیارہ سال جو ہے اس طرح جو رول کیا اور جس آئرن ہینڈ سے جس قدر تشدد سے ورک اور میں پیپل پارٹی کے مطلب وہ تو ایک بہت... آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اتنا کچھ نہیں با... بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ضیاء اللہ کے دور میں جو تشدد ہوا ہے کیونکہ میں پورا ایک سال قلعے میں میں بندھ رہا تو میں نیشاید ہوں اس بات کا تو جس کا ذکر کرے گا بعد میں کسی مت کیا جائے گا تو ستر ماشاء اللہ میں پھر دیکھ لیا آپ نے جو ضیاء اللہ کے وعدے کیے اس پہ وہ بالکل پورا نہ اترا اور پھر برادری اعظم کا جن نکلایا آیا باہر اور نبے روز میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے بھی وہی صورت تھی جو آج بھی بنی ہوئی بےکش صحیح ہے اور جو 90 دن کی وہ 11 سال تک گزر گئے اور اب بھی نظر یہی آتا ہے کہ بھئی کہ جو ہے حکومت جو ہے وہی وہ طبقے ہیں یہ جو زیاء اللہ کی پیدا کردہ سے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے ایک اور درسا دلچسپ تفاق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں زیاء اللہ تو بھی کہا جا رہا ہے جو ان کا مذہبی منظر ہے ان کا مذہبی حوالے سے جو ان کی شخصیت ہے اس, اس کے تناظر میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہسٹری میں ایسی چیزیں زیادہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں کہ اب لوگ زیادہ جان جٹھے ہیں ضیاء اللہ کو تو کہ ایک سپورٹ بھی موجود تھی نا ہائر مڈل کلاس کی منڈی منڈیوں کی آڑکیوں کی تاجروں کی تو بہت اسٹرانگ سپورٹ موجود تھی تو اس کی اس کی وجہ تھی کہ بھٹو نے جو ستر کے الیکشن سے پہلے ایک اصلاحات کی چھوٹی ملیں جو تھے چاولوں کی اٹے کی گھی کی ملیں اور کاٹن جننگ جو بہت بڑی مسٹیک کی وہ ان کو نیشنلائز کر کے حالانکہ وہ تو مڈل کلاس اس کی سپورٹ میں تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ چیف جو ہیں وہ زیاولا کی طرح مطلب کہ اس قسم کا ہولڈ ان کو ملے گا یا وہ پورے ملک پہ ان کو کوئی سپورٹ ملے گی ملک کے اندر تو ہاں اگر پی ٹی ایم اور نون لیگ ساتھ دیتی ہے پی پیچھے رہ کر تو وہ سپورٹ تو ہو جائے کیونکہ نون لیگ انہی کی نمائندہ ہے فی الحال جو اپنا تاجر طبقہ ہے ہےڑتی ہیں اور چیمبر کے لوگ ہیں دیکھیں نا کچھ دیر تو لوگ خاموشی تاریخ ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ لوگ جب پہلے بھی انہوں نے کو ڈلیور نہیں کر سکے ڈلیور جب ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کے ایک خوشحال ہمیں معاشرہ چاہیے اور کسی بھی ملک کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے عوام کی خوشحالی میں ہوتی ہے ان کی تعلیم میں ہوتی ہے تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں ہماری ریٹنگ بڑی لو ہے نا نہ انہوں نے تعلیم میں کچھ کیا نہ صحت کے مسئلے میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے جو پیسے کا عمل دخل ہے وہ سیونٹی سیون سے شروع ہوا اور پھر آگے چلا اور 85 میں تو بہت زیادہ ہو گیا برادریزم بھی آ گیا مافیاز آ گئے اور آج کل تو اس میں کمال ہے ہمارا پورا انتخابی سسٹم پورا انتخابی نظام تو اس حوالے سے ہم 77 تک پہنچ چکے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں پارٹی کے ٹکٹ پہ تو پوری تحصیل خاں جو تھی وہ میرا حلقہ تھا میرے مقالی والی قریشیا کے مخدوم مخدوم رحمد ہاشمی صاحب تھے اب ان کے پاس وسائل ہر چیز تو میں تو صرف تین جی پے لے کر اس کے خلاف الیکشن لڑا لیکن میں آپ کو بتا دوں کسی ورکر نے کسی بندے نے ایک پیسہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں مانگا ایک روپیہ مجھ سے نہیں مانگا کہ جی وہ میں آپ کا سپورٹر ہوں آپ مجھے پیسے دیں تو پیسے کا عمل دخل ستر کے الیکشن میں بالکل نہیں تھا سیونٹی سیون میں بالکل نہیں تھا اور جو ہاں ہر ورکر جو تھا گاؤں میں شہر کے اندر وہ اگر جھنڈا بناتا تھا اپنی جیب سے بناتا تھا چائے پیتا تھا اپنی جیب سے پیتا تھا اور جتنے بھی اخراجات کرتا تھا الیکشن کے لیے وہ اپنی جیب سے کرتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ ایک قسم کی کنٹریبیوشن تھی کینڈیڈیٹ کے لیے اور ہر ورکر جو ہے اس وقت جو بہت بڑا جو فرنٹ تھا وہ ابیر غریب کے درمیان تھا ان کی لڑائی تھی اور ہر ورکر اپنے آپ کو بھٹو سمجھتا تھا اپنے آپ کو امیدوار سمجھتا تھا الیکشن کا صوبائی اسمبلی کا قومی اسمبلی میں اپنا ممبر سمجھتا تھا تو میں نے یہاں تک بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ مخدوم نور احمد ہاشمی صاحب اگر اپنی پوری جاگیر جو ہے بازاروں میں بانٹ دے ہاریوں میں بانٹ دے تو میں الیکشن سے وڈرا کر جاؤں گا اچھا وہ اسمبلی میں جا کے جیک جا مارے ہر ہر ہر شخص رکن ہے اس الیکشن کو اپنا ذاتی الیکشن سمجھنے لگ گیا تھا کیا بڑے عرصے کے بعد اس بار ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہے اور جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے لوگ اس الیکشن کو خان کا الیکشن اور اپنا ذاتی الیکشن سمجھ رہے ہیں اور پارٹی کا ووٹ بینک کی شرح ہمیشہ سے بڑھ گئی ہے جو پچھلے چند دو چار چھ الیکشنوں میں پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا تھا پچیس تیس فیصد وہ اس وقت چالیس پچاس یا ساٹھ ستر فیصد تک جا چکا ہے بالکل میں اس کی جو مقبولیت میں بہت, بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ ضمنی الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اسی لیے جو اور پولر سوسائٹی میں بہت بڑی پولرائزیشن ہے واضح طور پر جو عمران خان کے یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ ایک طرف بالکل جمے ہوئے ہیں اور جو اس کے دوسری طرف جو ہے سپورٹ مخالفین کی سپورٹ جو ہے جو حکومت میں ہے میں سمجھتا ہوں کافی کمزور ہے اور جس کی کے ہتھکنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہتھکنڈے ان کے کام آنے والے نہیں ہیں ان کو ان کو چاہیے کہ الیکشن ہونے دیں اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے اس کو اقدار دیں اور ان کو پھر اپنا جو ہے منشور پہ عمل کرنے دیں جو وہ تقریروں میں اپنا منشور پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو جج کرنے دیں پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے تاریخ کو دیکھا ہے تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے کیا دفعہ اگر اسی طرح سازش کے ذریعے زور زبردستی کے ذریعے یا حتیٰ کہ ایون کے مارشا اللہ کے ذریعے عمران خان کو انتخابات دینے میں سے جو پہلو تہی کی گئی اور ایک سخت فیصلہ لیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اور عوام کے درمیان فاصلے اسی طرح بڑھ جائیں گے جس طرح پہلے مارشل اللہ کے درمیان بڑھے یا اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال پیش آ سکتی ہے اور کیا اس جو سیلاب ہے عمران خان کی انتخابی حمایت کا اسے کسی مصنوعی طریقے سے آپ روکا جا سکتا ہے دیکھیں میں میں نہیں سمجھتا جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی تو میرا اپنے ایک بھٹو سے ایک میری ملاقات ہوئی سیونٹی فائیو میں تو ان دونوں ایک ہی فرنٹ بنا ہوا تو بھٹو کے خلاف سیاسی جماعتوں کا یو ڈی ایف یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اب ان دنوں پہ سیونٹی فائیو کی بات ہے سمر کی مغالباً جون کی تو بھٹو صاحب نے مجھے بلایا مجھے فون آیا میں لاہور میں ہی تھا تو ملاقات کے لیے تو میں ان کو پھر وہاں پہ گورنر ہاؤس میں ملا تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے یہ نعرے لگا رہا ہے اس میں زیادہ جماعت اسلامی والے تھے کہ تکہ خاں آوے ہی آوے وہ تکہ خان اس وقت آرمی چیف تھے تو وہ چاہتے تھے کہ بھوٹوں کا وہ تختہ الٹ گیا ہے وہ اقدار میں آ جائے اور اپنے آپ کو بے بے بس محسوس کرتے تھے کہ ووٹوں کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی موومنٹ کو بنا لیں تو سب صاحب کہنے لگے کہ ان کو تھوڑا اقدار دے گی اگر فوج آئے گی تو ہے جی؟ تو ان کو تھوڑا اقدار دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو قوت جو ہے اس کے طریقے سے اقدار میں آتی ہے تو وہ پھر کبھی بھی بدلہ کہ اقدار جو ہے نا وہ ان قوتوں کے حوالے نہیں کرتی پھر وہ اپنا بدلہ کے کئی سال تک چلاتے ہیں کام اور جس طرح کے ضیاء نے گیارہ سال لیکن آج جو ہے وہ سوسائٹی میں جو پولرائزیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ پولیٹیکل بنیادوں میں زیادہ ہے اس وقت جو تھی ماشاء لگنے سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں اور جو بزنس مین تاجر یہ وہ سارے یہ یہ مطلب کہ چاہتے تھے کہ مطلب کہ اگر ماشاء لگتا ہے کہ اس کو طبقاتی تقسیم, تقسیم, تقسیم جو تھی تو طبقاتی بنیاد پر تھی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ مطلب ہے اس کے خلاف اگر بارشنہ لگتا ہے وہ اس کو بول کر ناظرین آپ نے سنا کس طریقے سے جو سیاست میں پیسے اور مافیاز اور طبقات کا جو عمل دخل ہے داکھ صاحب اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اب اگلے اپیسوڈ میں اگلی قسط میں اس کو فائنل کریں گے اس سلسلے کو اور داکھ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اس سلسلے کو اب روکا کیسے جا سکتا ہے جو ہونا تھا وہ گو گیا جو پچھلے معاملات گزرنا جو وقت کا دھارا تھا وہ بہ گیا لیکن اب آگے بڑھنا ہے پوری قوم نے آگے بڑھنا ہے ملک نے آگے بڑھنا ہے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے کیا ہم ہمیشہ یرغمال رہیں گے پیسے کی سیاست کے یا کیا دنیا پوری دنیا اس پیسے کی سیاست کی یرغمال رہے گی یا یہ جو مافیاز ہیں ان کا کوئی حل ہے کیا وہ انتخابات کے ذریعے کوئی حل ہے یا انقلابات کے ذریعے کوئی حل ہے کیا سرخ انقلاب اس کا حل ہے کیا زرد انقلاب اس کا حل ہے یا کوئی اور طریقہ ہے یہ اگلے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس اور مہمان ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کو اجازت دیجیے اللہ حافظ